Я хочу перейти до надзвичайно цікавої і найулюбленішої моєї теми теми відкритої освіти і відкритих освітніх ресурсів. Like to to topic, Шановні колеги, в нас дуже сьогодні напружена робота у нас була велика-велика група міжнародна група класних спікерів із громадянської науки we had a very huge influential team on philidian science before, uh, before the break теми дотично була доповідь Мирогушника Мирогушника і і тепер ми повністю переходимо до е, класної групи міжнародних спікерів, які представляють громадянську науку. Е, я передаю слово Паулі Корті. Це Our наші welcome. друзі. І е, хочу нагадати, що е, в нас є проєкт Резиденція героїв. І в цьому проєкті є окреме э, відеоінтерв'ю з Паулою Корті як з особистістю. Будь ласка, е э, буде бажання передивитися ще раз. Паула, тобі слово. So Paula, welcome to our conference. Good, good, good afternoon everyone and thank you for having us. I'm not alone here. <laughs> Я тут не одна, так что спасибо, спасибо что що yeah. Я uh, думала, що uh, ти представиш uh, свою команду чи мені представити. I thought що introduce your team, or should I? Do it. Please go ahead, Tia. It's good to, to hear their names from a librarian. <laughs> uh, в нас буде, uh, крім того, що модерувати буде цю зустріч зі твоєю командою, це Павло Кутє. Павла Корті координує діяльність в Spark Europe, вона менеджер цієї команди і вона є головним координатором мережі, мережі відкритої бібліотекарів відкритої світи NOL. Також вона працює в Політехнікані Білади в Міланському політехнічному університеті Італія. З нами також Кристофер Мін, який асистент бібліотекаря в бібліотеці Національного університету Ірландії. в Далі з нами Марта Бустіло, її доповідь. Вона представляє інформатика та бібліотечний менеджмент вона eh, PhD з з будемо так казати і вона цифровий бібліотекар eh, університетського коледжу в Дубліні Ірландії з нами Селін eh, Бейгні eh, вона представляє вона фахівець інформаційних бібліотечних студій вона eh, представляє технологічний університет eh, теж в Ірландії Midland eh, Мідвест. І з нами Міра Буївчук, яка є нашою з вами співвітчизницею. Міра Українка, але вона вже багато років живе в Нідерландах і працює на дуже відповідальній посаді в бібліотеці університету Гронінгеме тема їх спільного виступу називається Бібліотека відкритого світу, чи хотіли б ви ними стати. Будь ласка, Паула. Thank you Tatiana. And this helped us also having some more time thanks to no need for translations so far. Hello everyone. Thank you for attending us. And let me share my screen so that I can share with you a few slides that we prepared together. Can you see them properly? Yes. Okay. So, as I said, thank you for having us. because uh, It's a pleasure and a privilege to be with you to today again for the second year for this conference. First of all, thank you for being invited. It's a great honor for us. We are part of the second time in and uh, we are all grateful for the collaboration that we are adding with the scientific library of the Ukrainian Ukrainian State University of Science and Technologies. And uh, most of all, we are grateful to Tatiana for her great commitment and her work also during this time of crisis. Ну, конечно, благодарна Татьяні за її вклад за в организацию в такие трудные времена. So, I am here as Open Education Community Manager of the European Network of Open Education Librarians, as Setiana told you. Я тут представляю э uh, открытое uh, общество э uh, библиотекарей Европы. And uh, what we do is completely consistent with the, the topic of this conference, the era of library transformations and the new ecology of life. And what we do in Europe is that the role of the bibliothèque in new and modern conditions. So, what is the NOL and what, we do, what do we do together? I am going to share with you a couple of uh, links very quickly to take you through our work. Кто кто за європейська ассоциация uh, библи... открытых как, библиотек Библиотеки для открытого образования. Що ми робимо? Я собираюсь поділитися з вами э uh, на информацию на которых нас. So this is uh, our own page on the website and uh, you see that uh, the annual is spread around all Europe. We are not many, many members, we are not so big yet, so you're all welcome to join us. But we already covered 27 countries, which is great. Uh, we, this is a card of our presence. Well, we have not yet many participants, 110, 110, 110 participants, but we are already in the real country and we are invited to you. Also. So Our main message is, in the NOL, we work together. And this is what uh, we do on a daily basis, I would say. Uh, задача, uh, and what we do together? Uh, we have uh, members who are mainly librarians. I think I'm the only one who is not a librarian and uh, we have different roles in uh, our in uh, the libraries uh, our members work in and we have different levels of involvement in the annual activities uh у нас практически все библиотеки мы охватываем все э уровни инфраструктуры то есть мы заняты в различных So, if you join our network, you are not starting from scratch. There are plenty of members who are willing to welcome you and help you and support your work while starting with open education. So us, we and, and we also tried our best so far to make some resources available. You see here our resources are linked in the in this uh, slide to a wakelet page. Let me show it to you. This uh is yeah, our uh website also what some of you and we have resources that are most of all thought to be useful tools in the hands of librarians mainly, and then the rest of the of the world and the rest of the roles. Uh, can benefit from them too, but librarians are our first target. So if you go to this page, then you can look into the resources that we made available. First of all, I would just quickly share with you that we um, recently published an open educational librarianship learning path for librarians mainly uh, том, это, вот, это, uh, and я расскажу going to talk about this in a minute. И, и And there are many other resources. One of them is already available thanks to the work of the library that is hosting us now. Um It's available also in Ukrainian. Here is a page on which, thanks to the library where we are currently at our conference, there is even a From those pages, you can directly go to all our resources, of course. Also, also, all the videos and webinars that we shared to spread the word around open education and its specificity. What are open educational resources? What are we talking about? Uh, for those of you who are not familiar with the term, open educational resources are learning, teaching, and research materials in any format and medium that resides in the public domain or are under copyright that have been released under an open license. Uh, those licenses permit those resources to be to, to have no cost access, to be reused, to be repurposed, adapted, and redistributed by others and uh, the translation is already in this uh, slide that is taken from the annual toolkit yes thank you very much Ju just please tell them that this slide is available in the annual toolkit <laughs> thank you okay so what does an open education librarian do and an open education librarian uh asks questions um explores needs of different users students teachers researchers supports finding open educational resources, explains how to play with the licenses, acquires skills, adapts practices, provides guidance, which means any kind of support, as usually librarians do, co-designs policies when doable and raises awareness through examples. <laughs> What is the research about the research? и исследует потребности, помогает находить открытые образовательные ресурсы, объясняет, как работать с лицензиями, приобретает навыки, адаптирует существующий практический опыт, обеспечивает методическую помощь, участвует в составлении методологии и и э, uh, uh, увеличивает показує uh, правильні uh, показывая правильные э uh, примеры. Yes, yeah, so how does an open education library and all those uh interesting and important activities? все це осуществляється, виды деятельности. Let's explore these together. Сейчас So, as I told you a moment ago, we developed a learning path for librarianship, an open librarianship mainly. Сначала Если вы э, в том, чтобы работу, э, с э, вам нужна информация о практической деятельности э, открытого образования и открытой педагогики. Ви можете використовувати ресурси открытого образования и пользоваться бесплатно доступными материалами. And you can download these for free from Zenodo and adapt it to your own needs. Вы можете для своїх собственных нужд. Specifically in, in one of those the, the path, the sorry, the steps of this learning path, the boards, We specifically address the role of librarians in open education. And I would leave the floor to my colleague Marta Bustillo now, who worked quite largely on this learning path together with the others in the room. Eh, сейчас я передаю по этому вопросу э-э Свова Маркедус Бусила, который вместе с вами работает в этом Yes, thank you, Mira, uh, and um many thanks to all of you for welcoming us to this super interesting conference. Eh, uh, I have to confess that the team that are here today were the main people involved in the development of the learning path for open education librarians. А, I... just a second. А, uh, Марта, yeah. щиро дякую нам всім і uh, радість uh, бути тут у на uh, з нами у цій аудиторії. І вона хотіла б чесно щиро зізнатися, що команда, яка uh, яка зібралася тут uh, з боку NL, європейського ім мережі uh, бібліотекарів з відкритої освіти, власне, вони зробили чи не найбільший внесок до uh, формування цього матеріалу. But I had a very personal interest in developing this learning path because I was very new to open education resources and I wanted to learn myself how to support open education as a librarian. Але Марта мала також особисте зацікавлення у тому, щоб займатися цим міні-проектом, оскільки вона була новою в темі у відкритих освітніх ресурсів, відкритої освіти, і хотіла в процесі сама також навчитися як майбутній бібліотекар з відкритих освітніх ресурсів. We created a very simple path that started with how to find антелюет open educational resources, how to license them how to create them, and finally, what other roles librarians had or can have uh, in open education. Власне, Ми створили досить такий простий шлях для бібліотекарів, які хочуть стати на стежку відкритої освіти. І цей шлях концентрується на тому, як знайти відкриті освітні ресурси, як їх оцінювати, як працювати з ліцензіями, як створювати відкриті освітні ресурси, а також інші ролі, які бібліотекарі на себе приймають, працюючи з цією темою. І, звісно, лібраріані можуть багато рівень from helping people find open educational resources to acting as models for creation of open educational resources but also to be to become champions of open education and promote policies and supports in your own institution і власне, бібліотеки мають багато ролей у на шляху до відкритої освіти. Вони допомагають користувачам знаходити відкриті освітні ресурси. Вони також є інколи взірцями, моделями для щоб показувати, як можна створювати відкриті освітні ресурси, але також вони є, скажімо так, промоутерами, чемпіонами відкритої освіти, і вони можуть заохочувати інших до більшого використання відкритих освітніх ресурсів та створення відповідних полі на рівні університету. So, here you will find some really good resources about the roles that librarians can have in open education. Власне, тут ви можете побачити дуже корисні ресурси щодо е, різних ролей, які бібліотекарі можуть мати у відкритій освіті. And the rest of our presentation will be a little bit about ourselves and how we came to open education. А решта презентації буде фокусуватися на, на нас, на тому, хто ми є і як ми прийшли до відкритої освіти і роботи з відкритими освітніми ресурсами. So I am a digital learning librarian at University College Dublin, ба I, I wasn't always living in Ireland. Марта є бібліотекарем із, та, із цифрового навчання в університетській бібліотеці університетського коледжу Дубліну. Коледжу але Дубліну, перепрошую. Але Марта не завжди е, жила в Ірландії. Я вирішила з Белбау, яка є в місті Спані, і приїжилася до Дубліну багато років тому, щоб працювати англійською за 9 місяцями. не можу вирішувати, що я була йшла from my city of bridges and river in Bilbao to Dublin which is another city of bridges and river Um Marta uh, Mar oh, sorry uh, Mira uh, just never thought I would become an open education li librarian Марта, е, uh, походить з Іспанії, вона переїхала з Іспанії, з містечка Більбао, uh, на північ Іспанії, в країні Басків, е, uh, до Дубліна в Ірландії, е, uh, з наміром вивчати англійську. Uh, початково вона думала, що залишиться там всього 9 місяців, uh, і ніколи не думала, що це місто стане її другим домом, uh, і що вона стане бібліотекарем з відкритих освітніх ресурсів. Being somebody who is not originally Irish really helps me in my role as, as an Open Education Librarian. The fact that Marta is not an Irishman and does not come from Ireland actually helps her in her role as a bibliothecary from open Because uh, English not being my first language makes me very conscious of the need to create things that are accessible and clear and easy to follow. Через те, що англійська не є її першою мовою, не є рідною мовою, вона завжди звертає додаткову, екстра увагу на те, щоб матеріали, які створюються, були доступними для різних категорій користувачів і власне були інклюзивними і включали різноманітних людей, різноманітну аудиторію. At the moment, my role as an Open Education Librarian, I have been involved in creating Open Educational Resources. This is currently the main role of Marty as a bibliothecary from Open Educational Resources. It is the most involved in So as a digital learning librarian my role in University College Dublin is to promote digital literacy among staff and students in the university. Власне, основним завданням марти як цифровим як бібліотекарем цифрових навичок цифрового навчання це промоутити, це пропагувати е-е цифрову Усвідченість цифрові навички серед викладачів та студентів її університету. Андюда I have created a titting модуль and тюторіалс тювісит і для того, щоб цього досягнути, вона створила, розробила навчальний модуль та електронні посібники, щоб, власне, втілити цю, це завдання і і вона з радістю ділиться е, цими матеріалами зі спільнотою викладачів у її університеті, але також е, ділиться і хоче і надалі ділитися цими матеріалами з національними та міжнародними мережами, до яких вона входить. So what are the benefits of my role in open education at UCD? власне зараз просто Марта на перевагах її позиції, її ролі як бібліотекаря з відкритої освіти в університетському коледжу коледжі Дубліна. So there have been many benefits. For instance, I work with a really talented group of people academics within the university, librarian colleagues, student interns that helped me with the development of the tutorials. They're all really interesting and fun to work with. Власне, одним з таких важливих переваг, з важливих переваг стало те, що Марта отримала змогу працювати з дуже креативними, зацікавленими, динамічними працівниками університету, це науковцями, іншими бібліотекарями, студентами, технічним персоналом закладу і а також за його межами. I have learned a lot of new technical skiels that I find very interesting. Вона е, отримала дуже багато технічних навичок, які е, їй е, стануть у нагоді, які вона вважає дуже цікавими. And I am creating materials that will benefit not just people within my own university, but people outside it. І Марта, власне, створює матеріали, які будуть до яких матиме змогу отримати доступ будь-хто як всередині університету, так і за його межами, і вона сподівається, що вони стануть у допомозі людям, які хочуть долучитися до цієї теми. And because of that new opportunities are appearing within my own institution to influence policy around open education і Завдяки цьому нові умови і нові, нові сприятливі умови виникають у її університеті для того, щоб впливати на практику та політику в цьому ж університеті. And the are not so many. І також є чимало викликів. And the main one is овіс software and technical stuff. Як завжди, основний виклик – це е, програмне забезпечення та технічні речі. І незалежно від того, наскільки ми б хотіли бути відкритими, інколи технічне забезпечення, технічні платформи не сприяють цьому, а навпаки роблять шлях складнішим. And the other big challenge is that there is no open education policy within my university. Іншим великим викликом стало те, що в її університеті досі не існує загальноінституційної політики підтримки відкритої освіти, відкритих освітніх ресурсів. So at the moment there isn't a big incentive for either academics or librarians to be very involved in open education. Тому зараз немає таких значних заохочень, як для науковців, так і для бібліотекарів, долучатися до теми відкритої освіти. But we're to that. Але ми працюємо, щоб це змінити. And that's me. І, власне, на цьому Марта закінчила розповідь свого досвіду бібліотекаря з відкритих освітніх ресурсів. So let me, uh, thank you, Marta, let me introduce Chris Meen now, who is another great colleague working into the NOL to contribute and to make things move together. Thank you, Marta. Thank oh, you, Marta, and I want to introduce our colleague, Chris Meen, who is a wonderful colleague who helps to move this topic and develop this topic. Hi. Виступу виступу е, марти, е, можна? Так. Е, мене от є, е, дійсно кажуть, що бібліотеки да, світу це ну, дуже споріднені, е, якщо не душі, а дії і політики щодо відкритих освітніх ресурсів. Якщо їх немає навіть в таких е, великих е, университетах, як в Ирландии, е, Ну, не в усіх, а в деяких немає там, де працює марта, немає, то я хочу сказати, що у нас в Україні вже з'являються приклади коли на рівні університетів починають розроблятися політики ресурсів. це наприклад в це наприклад в Українському державному університеті науки і технологій директором якого я маю честь бути бібліотеки, і я знаю, що в Київській політехніці Оксана Бруй, вона повідомляла і Євгенію Кулік про те, що такі починають політики напрацьовуватися на громадському обговоренні. Um I will shortly translate uh, Tetyana's uh, comments so uh, basically this is a follow up to what Marta has said um about her institution lacking an institutional OER policy yet but is also happy to announce that there are already uh, developments in this regard at uh, two Ukrainian universities her own university that's hosting this conference and the Kyiv Polytechnic um, Institute um so um she's proud to announce that they are uh, making good steps and good, good progress uh, in this regarding Ukraine which is wonderful considering that many uh, other European universities are not there yet are still moving towards um that direction congratulations Tatiana congratulations I'm so happy <laughs> to hear that yes really and we don't have a, an open education policy in Politecnico either so you know you are uh, making great steps щирі вітання від Паули, тому що дійсно це важливі великі кроки на шляху до імплементації відкритої освіти. Вони у Міланській політехніці досі також ще не мають політики з відкритих освітніх ресурсів, тому чудова робота. Оксана, я тебе вітаю і Женюку. І and so at the channels sending her greetings and congratulations to Polytechnic Institute representatives Оксана and Женя. Кріс, like sure, uh, well, really um, right uh, також передає його вітання, тому що uh, це дійсно класні новини. Uh, uh, власне, університетська політика в цій галузі це те, з чим він зараз теж воює і за що він бореться uh, у його власному університеті without success yet, so that's really amazing. Пока що безуспішно, поки що. So, um, I'm an academic skills librarian at the University of Galway. Крис є бібліотекарем з академічних навичок в университеті Galway в Ірландії. And I work primarily with undergraduates and taught postgraduates teaching information literacy skills. І він переважно працює з студентами е, бакалавського рівня, але також і з аспірантами, та викладає е, навички інформаційної грамотності, інформаційні навички. Um, so I, I also am not from він також е, не походить з Ірландії, хоча там працює just before I moved to Ireland. І на цій карті ви можете побачити uh, лінію, яка поєднує Ірландію, дуб, uh, Ірландію та Істанбул Іс uh, в Туреччині, де він жив перед тим, як переїхати до Ірландії. But I'm actually from Canada originally. Але він насправді канадієць, він походить з Канади. 2013 він приїхав до Ірландії в 2013 році, і він е, дуже переживав через це, коли приїхав. Uh, Саме тоді Ірландія переживала скрутні часи в економічному плані і перебувала в економічній рецесії. Я був дуже пережитий, що я не зміг знайти роботу в бібліотеках, коли приїхав до Ірландії. І, власне, він переживав, чи зможе він знайти роботу, працюючи в секторі бібліотек, тоді, коли він переїхав в Ірландію. Um, so I was really excited uh, early on to find on Twitter uh uh being advertised a, a kind of an open pedagogically driven uh, continuous professional development course that some local librarians were organizing. І тому він був дуже щасливий побачити у Твіттері повідомлення про відкритий педагогічний курс з продовженого розвитку, професійного розвитку, який організовували місцеві бібліотекарі. І це вважно допомогло, це допомогло CV я вважно додавався і, власне, цей курс йому дуже допоміг. Він допоміг uh, мати uh, презентабель продовжувати презентабельне uh, і свіже CV, uh, резюме, а також отримати власне позицію, на якій він працює в університеті Голвейю. So I was really able to see the benefits up close of open education and so it's been really exciting to get to work more in that space. Тому він, власне, і був тим бенефіціантом відкритої освіти, адже він отримав змогу отримати ці навички через курс відкритої освіти. Тому він був дуже радий побачити, як це працює в практиці, відчути це на собі. So I've been interested in open education for quite some time, but in the last 2 years I've been really lucky to be a part of an open education uh funded pilot project here uh, that we're leading on at the library. власне Кріс був зацікавлений у темі відкритої освіти вже Протягом тривалого часу, але протягом останніх двох років він був неймовірно, він відчуваєш, що він не, йому неймовірно пощастило залучитися до е, фінансованого проекту навколо відкритих освітніх ресурсів е, у їхній бібліотеці. І це, якщо б сказати, було в партнерській з університетом Галлоуі Студент-Юнією. І цей проект важливо також зазначити, втілюється е, у е, партнерстві із е, студентською спілкою студентською асоціацією е, університету Голвия. So what we've is, um, several, uh, by staff and students um, at the university. Власне, що е, чим кліз займається, він підтримує е, розробку проєктів, е, які подають е, працівники, а також студенти університету Голвея. So, well е, в цю підтримку також входить підписка на досить відому платформу для створення відкритих освітніх посібників Pressbooks. So the project has involved an interdivisional team from the library uh, with lots of skills and talent. власне, в цей проект були залучені працівники різних відділів бібліотеки, які мають різні навички і різні таланти. And my role has been uh, primarily in developing open education related training and uh, community development support. Його роль е, полягала е, насамперед у розвитку тренінгів навколо е, на тему відкритих освітніх ресурсів та підтримку розвитку спільноти навколо цієї теми. So I've created pedagogical material like self-directed online resources about OER and beginner tutorials about creating OER. І, власне, він доклався до розвитку, до створення ресурсів, онлайн ресурсів, на які могли би користувачі проходити самостійно на тему відкритих освітніх ресурсів, а також чутеріалів, посібників, які б їм у цьому допомагали. I'd also organized OER-related events, um, like open cafes, uh, sprints, and show-and-tells. І він також організовував uh, відповідні тематичні заходи, такі як відкриті кафе, відкриті кав'ярні, спринти, uh, також покази демонстрації та розповіді. А партнет газ бин, you know, making sure that I'm engaging with networks locally, nationally, and internationally, like, like Spark and OL. І частиною цього, цих заходів, цих зусиль, стало також долучення до різноманітних мереж – місцевих, національних, також міжнародних. Як приклад, міжнародної мережі слугує Spark Europe і NOL – мережа європейських бібліотекарів з відкритої освіти. Власне, почну з, з переваг того, що я працюю з відкритими освітніми ресурсами. Власне, ті знання, які Кріс отримав протягом останніх двох років, просто неймовірні. It's been really interesting seeing all the work that's being done on campus on OER already. Було дуже цікаво спостерігати за тією роботою, яка вже проводилася в цьому навчальному закладі з точки зору освітніх навчальних ресурсів. Також було чудово працювати з однодумцями, такими ж людьми як Кріс, які практикуючими фахівцями, які так само, як і він, знайшли їхнє місце в просторі відкритої освіти but also working with leaders and visionaries in the field. I've had the opportunity to do that as well. А також працювати з лідерами та візіонерами у цій галузі було неймовірно збагачуючим досвідом. So the real challenge um is sort of it's a kind of a parallel challenge to the policy challenge that, that brought up. Справжні, справжнім викликом є виклик, який паралельний до того, який згадувала Марта щодо університетської політики в галузі освіт... відкритих освітніх ресурсів. і це спать та грейтворк опроєкт, а де спать та верить на проєкт, OER is explicitly an institutional priority. І, власне, незважаючи на те, що в проєкті була зроблена чудова, прекрасна робота, і незважаючи на те, що відкриті освітні ресурси згадуються як один із інституційних пріоритетів стратегії університету. There is yet to be um, sustained permanent resourcing devoted to open education as yet. Um, but we're hopeful. Вони досі ще поки що не змогли, не змогли встановити постійне фінансування, яке б забезпечувало підтримку роботи з відкритої освіти, відкритих освітніх ресурсів. Але вони продовжують працювати над цим і продовжують сподіватися. And that's me. Thank you. Власне, це був виступ Кріса. Щиро дякує, він вам щиро дякує за увагу. Thank you very much, Chris. Одне слово, да, одну фразу. От я дивлюсь, це така, якийсь тренд, що всі спікери НУН, які тут виступають, вони не народилися в тих країнах, в університетах які вони працюють, так? Саме так. Тетяна uh, is commenting on the trend or the fact that all of us, um, the librarians working uh, in the NOL in this uh, instance, um, are not from the country where we're working at. So that is indeed the trend among the four of us. It's true, it's true. It's an <laughs> interesting trend. Ще направда? Та, це дійсно цікавий тренд і можливо випадковий в чомусь, можливо ні. Uh -huh. Mayra, I think we have to say that um not being from the country that we are from originally means that we like change and we like things to be a bit different. And that's good for open education. Yeah. Власне, Марта е, дуже вдало прокоментувала, що можливо той факт, що ми е, переїхали в інші країни, е, означає, що ми е, любимо зміни, ми не проти змін, і ця якість дуже допомагає в роботі в галузі відкритої освіти. Thank you, so, our next great librarian in the room is Seilline Penin. Селіні, Селін up to you now to share your experience, your benefits, your challenges. А наступним наступним нашим спікером є Селін Пенін, і зараз Селін поділиться своїм досвідом, своїми, на її думку, перевагами роботи в цій галузі Celine. Mara. Uh, uh, uh -huh. Um, first, I'd like to thank you very much for the opportunity to join you today. It is much appreciated. Вона щиро дякує за можливість доєднуватися до цієї конференції сьогодні. And just to add on the trends of uh, my colleagues having moved from another country um, to Ireland, um, I concur it is giving us, I suppose, more flexibility around our way of thinking and more agility in the way we can approach work and OER. Власне, Селін також продовжує цей тренд того, що вона не походить з країни, в якій вона працює у галузі відкритої освіти. І вона погоджується з коментарем Марти, що це додає нам, можливо, більшої гнучкості і, можливо, якоїсь гостроти погляду на розвит... розвитки в сфері відкритих освітніх ресурсів. Okay. Um, so, yeah, you can see from the map, um, I'm original from France. Як ви можете побачити з карти, вона uh, її рідною країною є Франція. So вона приїхала до Ірландії у середні 90-х років uh, через професійні причини. And the main difference between Greece and myself is I came at a time where Ireland was at the start of a significant economic boom. So loads of opportunities. На відміну від досвіду Кріса, який приїхав за часів економічної рецесії, Селін переїхала навпаки в час економічного розвитку, економічного буму, коли було дуже багато, неймовірно багато е, е, можливостей у плані професії, у плані кар'єри. So, this situation um, allowed me uh, to hold different roles. So, I was very fortunate um, to work in third level education as a lecturer in communication life skills and languages. І це дало змогу Селін спробувати себе у кількох професійних ролях. Вона почала з того, що вона працювала лектором-викладачем у галузі комунікації і професійних навичок. I also had the opportunity to be a coordinator for the international office in the university. Вона також була координатором міжнародного офісу її університету. So all these roles have shaped my current career giving me a very good understanding of the third level education sector. І всі ці ролі допомогли сформувати її теперішню позицію в її кар'єрі, даючи змогу зрозуміти цей сектор вищої освіти. So this also suppose, gave me the opportunity to see that there was a real need For open inter -level. І, власне, цей досвід дав їй можливість побачити справжню потребу у відкритій освіті на той час, в Ірландії. І це те, що все більше визнається на національному рівні в Ірландії, потребу вищої осві... відкритої освіти та відкритих освітніх ресурсів. So the needs having been a knowledge um, I can see more national funding being awarded towards sustainability, equity uh, and access to third level education. Власне, ми вже поговорили про потреби, і ці потреби все більше визнаються. Це зараз переходить у наявність фінансування, національного фінансування для потреб сталого розвитку, справедливості і доступу до вищої освіти. And with funding comes growth. Z financovaniem prichodic rosania. So, as an open education librarian, I get the opportunity to raise awareness of open education and OER with all our stakeholders. Як бібліотекар з відкритеї освіти, вона отримує можливість підвищувати обізнаність усіх сторін, усіх зацікавлених сторін щодо відкритеї освіти і відкритих освітніх ресурсів. So I can collate resources, I can create resources, but more to the point, the main benefit is I have the ability to encourage my colleagues to create the resources and to improve, not simply our collection, but to improve our collaboration at our own university level and outside. Вона як бібліотекар може компонувати, зіставляти ресурси, створювати ресурси, але дуже важливо також те, що вона може заохочувати колег викладачів створювати ресурси для покращення колекції на рівні університету. To go back to the issue of policies. another benefit is I get the opportunity to inform policies at university level and include open education as much as possible. І повертаючись до питання університетської політики, власне, позиція селін дає змогу інформувати, розвиток політики на університетському рівні і впливати на нею, і давати якийсь експертний досвід для її формування. So, I'm currently working on a policy for for your inclusion in the curriculum design process so at the very start вона працює зараз над розвитком політики яка б заохочувала включення відкритих освітніх ресурсів в навчальний дизайн дизайн курсів тобто на початку створення будь-якого курсу відкриті освітні ресурси мали б стати частиною цього процесу so the aim of the policy will be to have approximately 10% a four in the recommended sources for each program. Зараз метою цієї політики є мати хоча б 10% відкритих освітніх ресурсів серед рекомендованої літератури кожного курсу, який створюється. I must point out that my university um, is in the process of merging. We used to be Institute of Technology and we are merging with other institutes. So, with a new university comes new opportunities. And I think this is why um, we are getting that opportunity to change and to add open education policies right from the start. І Селін хотіла б зазначити, що зараз її університет проходить через зміни, через великі зміни. Її технологічний інститут зараз проходить злиття з іншим навчальним закладом, і е, такі зміни, вони надають також простір для можливостей, для нових можливостей. Саме тому е, вможливлюється зміна політики і включення в неї відкритих освітніх ресурсів. Um... I was fortunate not to be involved in uh, a student survey uh, about three years ago, and this survey uh, pointed out that students wanted to have access to more resources, but at zero cost without having to pay extra. Власне, їй пощастило бути, побачити і бути залученою до опитування студентів три роки тому. І це опитування показало, що студенти хотіли б мати доступ до ширшого спектру освітніх ресурсів і бажано, звичайно, безкоштовних освітніх ресурсів, до яких вони б мали доступ без оплати. So, with the help of national funding, we were able to create an index of OER. For each faculty in the university, and this was the start of our journey on open education завдяки національному фінансуванню, яке пройшло як відповідь на це опитування. Вони змогли створити індекс відкритих освітніх ресурсів для кожного факультету їхнього університету, і це стало основою цих можливостей для змін на університетському і на факультетському рівні. So by doing the curating we are taking away the challenges of time and quality check for the academics. So the challenges when the challenges I faced face are pretty similar to the one my colleagues Проблеми або виклики, з якими стикнулася Селін, дуже схожі на ті, з якими стикаються інші її колеги, і, власне, ми всі працюючи із відкритою освітою. Ключовим у цьому випадку є отримати доступ до ключових зацікавлених сторін, до стейкхолдерів. We must raise awareness of the benefits of open education and we must do that in order to challenge the misconceptions about OER. Ми повинні підвищувати обізнаність про переваги відкритої освіти, щоб кидати виклик неправильним уявленням та міфам щодо відкритих освітніх ресурсів. The fears are on quality, sustainability and consistency. This is where we must do our work. Власне, ми повинні концентруватися на тих побоюваннях, які стосуються якості, сталості і стабільності, сталості відкритих освітніх ресурсів. Саме на цьому потрібно, потрібно зосереджувати нашу роботу. So, good point. I'm happy to report that I see less and less resistance in my organization. І я дуже щаслива розказати вам, що я бачу, чим, чим далі менше опору цьому у моєму університеті more academics are willing to give OER a chance and to give OER a try. The more scientists and teachers are ready to try to give them a chance and see if something Yeah, and I must point out as well the, the funding for my sector, the technological university sector, uh, is now associated a lot with equity, access initiatives, and the sustainable development goal 4 uh, of UNESCO. І вона е Селін також рада зазначити, що фінансування усього технічного університету, до якого вона належить, тепер повністю пов'язане із цілями ініціативами щодо справедливості, щодо доступу до освіти і щодо цілі сталого розвитку номер 4. Як ми пам'ятаємо, це доступ до якісної освіти, цілью ООН. I I'm happy to finish on that very positive point. І вона рада закінчити на цій позитивній ноті свою частину розповіді. Дуже є важливе питання до вас. Подивіться, будь ласка, у вас є міра, допоможі, будь ласка, озвучити питання до Селін um just a second we we'll, we have uh, an important question to Celine and i will translate it from the chat right now uh Celine dear Celine uh, do you also follow the library um developments in france uh, if so then uh can you compare where um where more attention is paid to the owr uh, movement and to OER in general in france or in ireland okay that's a interesting question Um, I do follow what is going on in France because as the you know, French being my first language, um, I have an interest to see how my colleagues are doing it, uh, at home. My observation would be that the, the French government and the French Department of Education um engaged more uh, in that area than the Irish ones have so far. І її спостереженням буде таке, що дійсно, на її думку, е французький уряд і французький французьке міністерство освіти більше залучене до е відкритої освіти, відкритих освітніх ресурсів, ніж це спостерігає вона в Ірландії, на рівні ірландського уряду. Дякую. Дякую. I'm yeah. aware that there are groups of librarians in France um, who are um, dealing and linking directly with their Department of Education. And in France, there are many groups of practitioners who are directly connected to the Department of Science, the Ministry of Science in France. Thank you, Celine. Thank you, Selin, and thanks, Mira, for all your work also helping us with the translation. And sure. uh, it's your turn now. And yes, uh, thank I'm... you. Just let them know that you are talking directly in Ukrainian and well... uh, we will wait <laughs> for the question and answer. Thank you. Yes, thank you. Uh, and I ja would ми не будемо це перекладати англійською так тому ще раз вітаю всіх тепер же від свого імені мене звуть міра моє повне ім'я Мирослава я я сама походжу з західної України і навчалася і працювала тривалий час у Києві тому ви бачите тут на фото поділ київський поділ де прийшла значна частина моєї юності і моїх студентських років оскільки я навчалася в Києво-Могилянській Академії і переїхала я п'ять років тому до містечка Гронінген на півночі Нідерландів. Тому на карті ви бачите таку лінію, яка поєднує Україну і Нідерланди. І дійсно я справді досі належу українському суспільному простору, але також вже частково нідерландському. Тому я живу на дві країни, можна так сказати. І е, я переїхала в цю країну велосипедів, тюльпанів і е, сиру дуже смачного і е, дерев'яних черевиків е, 5 років тому. Навчалася я і в Україні, і в Нідерландах. За освітою я політолог і спеціаліст з міжнародних відносин. І працювала я в галузі міжнародних відносин, але також і викладання і проєктів, які пов'язані з доступом до освіти і реформуванням доступу до освіти в Україні. Тому цей бекграунд, цей досвід, власне, привів мене до моєї теперішньої професії. Я працюю спеціалістом з академії, академічної інформації в бібліотеці університету Гронінгена в Нідерландах і власне моя позиція винятково концентрується на відкритій освіті на відкритих освітніх ресурсах це досить така привілейована позиція насправді бо мати змогу я маю на увазі концентруватися винятково на відкритій освіті тому що таких позицій є не так багато як у Нідерландах так і загалом у європейському просторі тому я дуже щаслива що Маю змогу це зробити і е, працювати е, у цій сфері разом з такими чудовими колегами. Next slide please. Власне, е... Якби ви мене попросили порадити вам, з чого почати вашу роботу як бібліотекаря з відкритої освіти, я би запропонувала вам почати з того, крім того, що мої колеги, шановні, вже зазначили, почати з того, щоб запалювати ентузіазм, розпалювати ентузіазм ваших колег, ваших викладачів, ваших науковців, з якими ви працюєте. Станьте захисником та основним промоутером відкритих освітніх ресурсів у своєму закладі. Відстоїте цю тему і підтримуйте викладачів, які, починають, які тільки починають нею займатися. Саме з цього починала я, спочатку самостійно закохавшись у цю тему, і після того намагаючись передати це захоплення, це ентузіазм і це розуміння усім зацікавленим сторонам та викладачам, з якими Мені та моїм колегам пощастило працювати. Власне, знайдіть викладачів, які вже, е, е, вже схильні до того, щоб розподіляти цінності відкритої освіти, цінності, які за цим стоять, і почніть формувати таку ранню е, спільноту навколо теми відкритої освіти. Починайте з маленьких кроків і подивіться, як відкриті освітні ресурси можуть вписатися у вже існуючі структури, існуючі ініціативи та існуючі проекти у вашому навчальному закладі. Які потреби можуть задовольнитися відкритими освітніми ресурсами? Звичайно, доступ до освіти у, часи, у кризові часи під час війни, до того під час пандемії, мені здається, це просто унікальне вікно можливостей, щоб зайнятися цією темою, щоб за нею зараз схопитися та продовжувати її промовити, просувати на університетському рівні і на рівні бібліотеки. Власне, я також пропоную вам звернутися до такого великого чому, чому взагалі нам потрібно, нам як людству, нам як країні, нам як університету займатися питаннями доступу до освіти та питаннями відкритої освіти. А також зверніть увагу на практичні чому, що у вашій конкретній ситуації які саме переваги існують в тому, щоб займатися відкритими освітніми ресурсами? Можливо, ваш університет, скоріш за все, зараз працює в умовах війни лише в онлайн режимі. І тому, оскільки відкриті освітні ресурси дуже часто і в переважної більшості існують в діджитальному вимірі, в цифровому вимірі, це є вже одна велика відчутна перевага доступу до освітніх матеріалів під час кризової ситуації. Також я рекомендую вам збирати і демонструвати найкращі практики в галузі відкритої освіти. Можливо, у вашому університеті вже є викладачі, які починають звертатися до, до цих ресурсів, а можливо ще ні, але є дуже багато зовнішніх прикладів. З інших університетів, в тому числі з українських університетів, я знаю, що університет Тетяна, університет науки і технологій вже досить активно видає відкриті освітні посібники. І, і, відповідно, збирайте, колекціонуйте ці докази ефективності відкритих освітніх ресурсів та використовувати їх як приклади для того, щоб переконувати інших, для того, щоб сприяти їхньому ентузіазму і їхній залученості у цій темі. Власне, також важливо зазначити, що потрібно залучати стейкхолдерів, зацікавлених сторін вашого університету, Покажіть, чого можна досягти, де ви можете бути за кілька років, якщо ви зараз інвестуєте хоча б трішки часу, а згодом і трішки більше фінансування на роботу в сфері відкритих освітніх ресурсів. Зробіть це, знайдіть ключових осіб, через яких можна впливати на політику в вашому університеті і ведіть з ними щиру конструктивну розмову щодо можливостей відкритої освіти. Власне, цим я можу описати свої перші кар'єрні кроки в галузі відкритої освіти в університеті Гронінгена. З цього все починалося з, власне, мого ентузіазму, а також ентузіазму моїх любих колег, які в цьому підтримували мене, а також інших викладачів, які цим заражалися та пробували і не боялися спробувати. Next slide, please. Я також, як і мої колеги, буду розмовляти про переваги та виклики бути в позиції бібліотекаря, який займається відкритими освітніми ресурсами. Власне, Однією з найбільших переваг є знайомство з такими дивовижними і надихаючими людьми, які працюють у цій галузі. Справді відкрита освіта просто притягує як магніт людей, які в це щиро вірять і які розподіляють ці цінності. Зазвичай ці люди приходять з дуже різними досвідами, з різними бекграундами. Я, наприклад, досі до цього досвіду ніколи не працювала в бібліотеці, тому мені досі трошки дивно називати себе бібліотекарем, але так воно і є. Я прийшла зі своїм досвідом. Інші, деякі мої колеги, також приїхали зі всього світу, переїхали в іншу країну, привезли свій досвід, і свої професійні якісь навички, своє розуміння змін і своє розуміння освітньої реформи. Власне, можливість спілкуватися також з дидактичними експертами, з дидактичними тренерами, які працюють над тим, щоб навчати викладачів, теж було величезною перевагою бути бібліотекарем з відкритих освітніх ресурсів. Для мене дуже важливо було робити щось, що було б суспільно важливим, і долучатися до змін. І мені здається, позиція... Бібліотекаря з відкритих освітніх ресурсів дає чудову платформу і чудовий поштовх для того, щоб долучитися до якихось змін спочатку, можливо, на рівні вашого університету, але далі і на рівні більшому, на рівні національному і деколи навіть на рівні міжнародному, залежно від того, наскільки ви маєте час, можливості та натхнення з цим працювати. Вже сама можливість бути долученим до створення такої ініціативи і, власне, сервісу, послуг, які досі не існували в бібліотеці, вже є величезною нагородою працювати з цією темою. Також я... Мабуть, мені пощастило, що є простір для експериментів, для помилок, для навчання, для того, щоб виносити якісь уроки з, з промахів, а також з якихось невеличких вже перемог. І слава Богу, що в бібліотеці, в якій я працюю, цей простір є. Тому я вважаю, що це велика перевага конкретно цієї позиції. Звичайно, як і мої колеги, які вже до цього виступали, я дуже багато чому навчилася предметно, адже... Немає такої програми, яка б готувала конкретно до роботи в, в відкритій освіті, з відкритими освітніми ресурсами, але також з точки зору роботи з такою цільовою аудиторією, як викладачі, як, як науковці, з точки зору педагогіки, з точки зору взаємодії з стейкхолдерами, з зацікавленими сторонами в університеті Гронінга, на якому я працюю. І, звичайно, величезна перевага... В особистому вимірі для мене це те, що моя робота зараз допомагає мені допомагати колегам з українських бібліотек. Хоча б трішки, хоча б в невеличкому розмірі, але робити ті маленькі кроки, які я можу, щоб якось просувати цю тему в українському навчальному просторі. Хоча б такими невеличкими допомогами, як переклад тут і там, або співпраця з Тетяною та її колегами. От, для мене це теж величезна перевага цієї позиції. І та, Я за це неймовірно вдячна. Виклики дуже швидко пройдуться. По викликах, звичайно, їх теж мало. Е, є дуже багато досі опору е, таких ключових стейкхолдерів, ключових е, гравців в університеті і старої гвардії викладачів та адміністраторів, які е, Часто говорять, що ти молода і ідеалістична, і все так не працює просто і ідеалістично, але насправді, хоча я це чула досить багато разів, практика показує, що зміни можливі, зміни бажані дуже багатьма сторонами, і позиція такої старої гвардії теж змінюється з часом. Власне, потрібен час для того, щоб переконати достатню кількість людей і зібрати критичну масу для змін. Для змін у вашому відділі, серед ваших колег, для змін в бібліотеці, для змін серед адміністрації університету і для змін в головах та серцях викладачів, з якими ви працюєте. Тому, Мабуть, одним з великих викликів є цей час і бажання зробити швидше, більше, коротші терміни, бажання прийти до результату швидше, ніж це деколи буває. І досі відчувається деяка дистанція від студентів та від потреб студентів. Оскільки нашою цільовою аудиторією є часто викладачі, науковці, то мені здається, що інколи ми забуваємо про основного споживача освіти, основного нашого клієнта, так сказати. Це студента, власне, людина, яка навчається, дорослої людина, яка навчається. Тому викликом для мене є теж інтегрувати перспективу студента в ту роботу, якою я та мої колеги займаються. Ось, власне, в кількох словах швиденько ми описали свій досвід бібліотекарів у відкритій освіті. Дійсно, як бачите, всі, ми всі четверо працюємо в інших країнах, в різних країнах, ніж ті, з яких ми, власне, походимо. І ми одні, мабуть, з перших, але далеко не найперші і, я сподіваюся, далеко не останні бібліотекарі, які стають на шлях до відкритих освітніх ресурсів, до відкритої освіти. Так, це було все з мого боку. Паула, um, I've just finished, this is it from my side, so uh, maybe you would like, or maybe Тетяна would like to say a few words. Щиро дякую. Ну, надзвичайно цікава інформація, надзвичайно така фахова, фахові спікери нам це викладали і якби, давали розуміння, що якщо ми на, тільки на першому кроці нашого шляху, то це нічого страшного. Все одно ми всі крокуємо в одному напрямку. Tetyana mentions that it's really uh, wonderful to hear um such specialists talking about um, their journeys in open education and how to become a, an open librarian and it doesn't matter if we're still making the first steps, uh, she means Ukrainian librarians, Ukrainian libraries, because we are all moving in the same direction, in the direction of open. Definitely. And she's really grateful uh, to us for the contribution. And she's passing the floor to the next speaker or would Paola would you like to say a few words to conclude? I understand no, we are would, short would, on time. Yeah, I know. Just let them know that we are short in time. We are conscious about that. But if there are any questions, we are happy to answer. And uh, if anyone is willing to join us in doing the actual work together, we are more than happy to welcome anyone. Паула хотіла би, як заключні слова, сказати, що якщо у когось є будь-які запитання щодо відкритої освіти, відкритих освітніх ресурсів, особливо зараз, під час кризи, під час війни, то ми будемо раді відповісти на них. А також вона запрошує всіх бібліотекарів, які надихнулися цією темою, долучитися до нашої мережі, до європейської мережі бібліотекарів відкритої освіти. І щиро дякуємо. Дякую.